اور ہم بچے ماہ محرم ماہ عزا, ماہ حسین علیہ السلام آ گیا ہے اس مہینے میں ہمیں آزاداری کرنی چاہیے علیکم سلام. کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کی یاد منانے کو ازاداری کہا جاتا ہے کیا جی ہاں ہم سب کو ازاداری میں نائم چاہیے اور کے لیے ہم بچے بہت سے کام کر سکتے ہیں جیسے اپنے گھروں اور ادا خانوں میں کالے پرچم لگانا بزو کے ساتھ مسجد میں شرکت کرنا فرش اذا بچھانے میں مدد کرنا ازاداروں کو پانی یا شربت پلانا تبرک تقسیم کرنے میں مدد کرنا مجلس میں آنے والے لوگ کی شوز یا چپل کو صحیح طریقے سے رکھنا چھوٹے بچوں کو صحیح سے بٹھانا پڑھنا، ناماتم کرنا اور سچی ازادار یہ ہے کہ مجلس میں ہوئی بھی چیزوں اور باتوں کو سیکھیں جو ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کو پسند ہیں اور ان چیزوں سے دور رہیں جو ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کو ناپسند ہے جی ضرور آندے آزاد